Переходимо до, а, власне, наступного виступу про наукометричні портрети вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, про цей проект, як він діє у бібліотеці цього університету. Нам а, поспілкуємося із директоркою бібліотеки Валентиною Білоус. Наукометрія – це те, чим ми всі з вами прямо займаємося, займаємося, без цього зараз ніяк. Прошу, Валентина. Так, доброго дня. Чути мене добре? Так, добре чути. Добре. Бо це більше всього, що мене хвилює. Вітання організаторам конференції, шановні пані Тетяні та пані Оксані, усім учасникам конференції з гарного сонячного сьогодні, такий сонячний день, подільського міста над Богом-рікою Вінниці, саме Богом-рікою, яка нас оберігає. Місто з давніми історичними та культурними традиціями, місто чудового фонтану, який, на жаль, сьогодні мовчить. Сьогодні вінничани, як і кожен українець, наближають перемогу. І працівники бібліотеки не стоять осторонь, займаються волонтерством, працюють, забезпечують своїх користувачів бібліотечною інформацією. Я прошу демонстрацію екрану. У своєму виступі я коротко розповім про досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету щодо використання наукометричних та бібліометричних технологій, про роль і місце бібліотеки у збільшенні публікаційної активності науковців та підвищення рейтингових показників університету. Також зупинюся на основних напрямах деяких проблемах та аспектах впровадження проєкту некомерційного наукометричні портрети вчених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Заклади вищої освіти розвивають інституційні політики та стратегії щодо контролю та якості результатів досліджень з метою розповсюдження, максимізації їх відкритості, доступності та наукового впливу, активно використовують різноманітні методи вимірювання. Нова парадигма сучасної науки, трансформація вищої освіти та глобальної системи наукових комунікацій вимагають зміщення акцентів у функціонуванні університетської бібліотеки. Нові сервіси надають бібліотеці нових рис, якими є підтримка наукових досліджень, зміщення вектора уваги до пріоритетності надання послуг автору вченому, Активне партнерство бібліотек на всіх стадіях життєвого циклу наукового дослідження. Від інформування та надання доступу до е, документів, розповсюдження, аналізу та оцінки результатів дослідження. Е, складовими рейтингу вчиного, про який ми вже дуже добре знаємо і е, якими, якими відсліджуємо, це загальна кількість публікацій, цитування у міжнародних, наукометричних базах даних, індекс гірша, імпакт-фактор журналу, участь у міжнародній співпраці, у редколегіях наукових журналів, кількість отримання грантів та вимометричний рейтинг. На сайті нашої бібліотеки за рубрикою «Методичні модулі» міститься корисна інформація для наукового працівника «Наукометрія. Аналітичний огляд на допомогу науковцю». Бібліотека, виконуючи свою основну місію, прагне, щоб рівень наданих нею послуг відповідав європейським стандартам, активно розвиває інноваційний напрям діяльності, бере на себе відповідальність за поширення результатів дослідження вчених університетів. Вінницький державний педагогічний університет, якому в цьому році виповнюється 110 років, визначається своїми науковими здобутками та потужним науково-педагогічним потенціалом. З метою підвищення наукового рейтингу університету започатковано у 2020 році та на сьогодні практично повністю реалізовано інтернет-проєкт «Наукометричні портрети вчених університету». Наукометричний портрет містить дані про рейтинг університету. Наукові здобутки працівників університету впродовж 2018-2022 року значно зміц... зміцнили його позиції у різних рейтингах. Так, у консолідованому рейтингу університет увійшов до сотні кращих університетів України. Вінницький педуніверситет серед педагогічних навчальних закладів вже декілька років входить до десятки кращих, а у 2022 році зайняв четверте місце. І якась доля того, що росте рейтинг університету, належить і бібліотеці. Доступ до контенту портрету наукометричного, з головної сторінки сайту університету та банер «Наукометричні портрети». Мета даного проєкту – це систематизувати та надати комплексну інформацію про наукові інтереси, присутність в основних наукометричних базах даних нашого науковця та університету, публікаційну активність кожного прямонауковця. Наукові працівники університету зареєстровані в інформаційно-аналітичній системі Середовище Google Академія публікується в міжнародних наукометричних базах даних, до яких вже по три роки є доступ. Це скопус Web of Science. Також подають публікації до інституційного репозиторію, який веде університетська бібліотека. Наукометричний портрет університету включає інформацію про присутність закладу в найпливовіших базах даних, в тому числі актуальний список профілів викладачів, у Web of Science, інтегровані профілі з продукту Pablon, змінені всі посилання вже, і Скопус, також бібліометриці української науки. Окрім того, кожен профіль включає інформацію про факультет, інститут, кафедру, вчене звання та посаду науковця, індекси в наукометричних базах даних, Оркіт, Web of Science, Скопус. Посилання на сторінку кафедри на сайті університету та на власний веб-сайт науковця. Включає посилання на профілі науковця Google Академії. Також відбувається постійне внесення URL-адрес всіх паспортів науковців. І у тісній співпраці з науковою частиною та кафедрою, у систематичній співпраці з науковцями університету, профілі постійно редагуються. Наступний слайд. Коротенько розкажу, бо це, мабуть, такі які вже знають давним-давно всі наші бібліотекарі, але це теж дуже важливо, і цей, е, реєстрація в цьому продукті теж важлива для нашого науковця. Це ОРКІД, цифровий ключ до публікації науковців, реєстр унікальних індифікаторів наукових працівників, єдиний міжнародний реєстр вчених та наукових установ. Основна мета ОРКІДу – вирішення проблему е, ідентифікації чинних з однаковими іменами та прізвищами. Короткий аналіз публічних профілів університету. Web of Science. Профіль університету нараховує 566 публікацій, індекс гірша 21. Профіль університету у Scopus, який нараховує 289 публікацій, індекс гірше 15 показники постійно змінюються, постійно вносяться і публікуються нові публікації. І наступний слайд це бібліометричний профіль вченого. слоган такий: "Декларація про наукову діяльність це бібліометрика української науки". Створено понад 400 профілів вчених університетів, які також постійно редагуються. Також наступний слайд – створено профіль університету Google Академії, індекс гірша, який нараховує 65. Я хочу сказати, що створення всіх цих профілів, приведення їх до порядку, і постійна редакція – величезна заслуга бібліотеки і, мабуть, ініціатива самобібліотеки. Бібліотека також систематично проводить моніторинг наукометричних баз даних. Створення та підтримка в активному стані наукових профілів в мережі запорука зростання наукової активності. Це такий вигляд, як мають наші наукометричні портрети і пошук до профіля вченого. Авторські профілі порядковано в обетковому порядку, і кожному науковцю зручно знайти своє прізвище і побачити свій профіль. Тобто це і збільшило використання ресурсів бібліотеки, посилання на сайт, постійно викладачі звертаються до наукометричних портретів, і їм зручніше знайти свої показники саме через банер наукометричних портретів, які створила бібліотека. На слайді ви бачите такий загальний вигляд деяких наших портретів. Нашого ректора Лазаренко Наталі Вайнепро-ректорів – це ті, які мають високі показники, і викладачів, які мають високі показники в наукометричних базах даних, які Знані науковці, якими користуються інші працівники, студенти, щоб побачити досягнення наших науковців. Постійно проводиться моніторинг спільно з науковою частиною, і це хочу виділити таких наших лідерів в науковій роботі, які мають високі показники. Це кур'ята. Володимир Григорович у Google Scholar, в нього індекс гірше 28. Це Костюкевич Віктор Митрофанович у скопусі має 27 публікацій, індекс гірше 10. Це також в Web of Science Кур'ята має 29 публікацій, індекс гірше 8. І публікаційна політика і політика університету, щоб наш університет постійно збільшував показники свої і ректор стимулює і Викладачі дуже активно публікуються саме в наукометричних базах даних. На на цій діаграмі ви бачите присутність вчених університету в наукометричних базах даних. Вони теж постійно змінюються, постійно зростають, і постійно бібліотека відслідковує, вносить зміни в особисті авторські профілі викладачів, і ми теж радіємо і теж спостерігаємо за нашими за показниками наших Викладачів. Підвищення якості наукових публікацій та відображення їх у міжнародних наукометричних базах даних, ефективність висвітлення результатів наукових пошуків – вимога сьогодення та стратегія успіху. Бібліотека прагне бути корисною та сприяє адаптації університетської науки у світовий інформаційний простір, підвищення рейтингу навчального закладу та формування бренду «Науковця». Бібліотекарі ВДПУ попри всі негарази та виклики часу війну з російським агресором продовжують жити сміливо, з надією працювати, вірити в перемогу і впевнені, що наше майбутнє буде світлим у нашій любій незалежній Україні. Всім бажаю здоров'я, успіху, сонця, яке щедро дарує золота осінь і перемоги. Дякую за вам. Дякую, дякую дуже Валентину. Ну, насправді це те, чим ми всі займаємося і дуже цікаво побачити результати саме вашої роботи так узагальнено в цьому напрямі. Дякую